سميت بسم الله الرحمن وابدأ قصيدي في ذكر الله سبحان خالق الانسان اللي على الدين والملان سميت بسم الله الرحمن وابدأ قصيدي أحد نيتكاهو عقب حرارة لهم الله, الله, الله لي